S-a anunce aproape de război cu SUA, nu putem exclude nicio posibilitate. Prioritatea este de a evita pericolul unui război, a afirmat joi ambasadorul la Leon, Pasir Nebenzia, la finalul unei reuniuni cu subliniere a membrilor Consiliului de Securitate, consacrați ei, relatează PP. dacă acesta ar putea fi un rezboi între Statele Unite, și rusia reprezentantul Moscovei a răspuns, nu putem exclude nicio posibilitate, scrie Ager Press. Propunerea Suediei asupra unei rezoluții pentru o misiune de dezarmare finită în Siria nu a fost abordată în cursul reuniunii. Potrivit unor surse diplomatice, această propunere a fost respinsă în principal de Statele Unite, Franța, Marea Britanie sub Olanda, Iolanda, pentru ce ea nu impune crearea unui mecanism de anchetă asupra presupuselor atacuri chimice ce ar fi avut loc sunt pe la doma. Subiectul reuniunii de joi a fost politica agresivă a unor dintre membrii Consiliului, a declarat Vasili Nebenzia. Amenincrile sunt o încălcare a Cartei Națiunilor Unite, a adugat el, subliniind ce o intervenție militar-occidentală ar fi foarte periculoasă pentru ce militarii, noi sublinieră tri sunt acolo. Diplomatul rus a mai informat ce cara a cerut o reuniune publică a Consiliului de Securitate privind Siria în prezent ca secretarului general al ONU, Antonio Guterres. Aceasta ar urma să aibloc bloc vineri, potrivit AFP.